Juli je mesec brez plastike oziroma poteka gibanje Plastic Free July in tokrat bom pokazala pet trikov, kako lahko poskrbimo, da je čim manj plastike pri našem nakupu v Lidlu. Pa začnimo! S seboj imam običajno manjše vrečke za nakupovanje živil, kot so sadje, zelenjava, oreščki in drugi pekovski izdelki. Za na nakup potrebujemo večjo vrečo, kamor položimo vse naše izdelke. Ampak včasih gremo po nakupih nepričakovano. Če kdaj vzamete vrečo, se pa znajdete tako, da vzamete kakšne prazne škatle, ki jih boste vedno najdeli na policah spok prisadju in zelenjavi. Tako da, začimo napadkov. Pri nakupovanju imamo veliko izbire, zato sama najraje izberem izdelke, ki so v kartonu ali steklu. Ne pozabite, da steklene kozarčke lahko ponovno uporabimo za shranjevanje, zamrzovanje ali vlaganje sadja in zelenjave. Pri nakupu živil tam vedno prednost steklo in kadar kaj najdem v steklu, sem to bolj vesela. Poh, da, juhu, tudi veliko sirupov najdemo v steklu. Ne pozabimo, vsak korak šteje, da bo manj odpadkov in bo bolje za okolje. S korakanjem pričnimo že danes. Da bo odpadkov še manj, poskrbimo za uporabo aplikacij Lidl Plus. Tukaj imamo na enem mestu vse digitalne račune, letake in seznam za naš nakup. Račune za uveljavljanje garancije shranim med priljubljene, tako jih najhitreje najdem, kadar jih potrebujem. Nakup z odpadki je opravljen v avtu, nas včasih tudi počaka kakšna gajbica od kakšnega prejšnjega nakupa, tako tudi to priporočam, da imate kakšne vrečke, kakšne škatle, gajbice vedno v avtu pripravljene, ker nikoli ne vemo, kaj nam bo dejansko koristilo pri naših nakupih, ki so včasih nenačrtovanje. Kaj pa vi? A imate kdaj kakšne gajbice ali pa kakšne vrečke, kar na zalogi v vreči ali pa v torbi s seboj? dajte mi napisati spodaj. Mi se pa gledamo spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau.